كنا نتشابع مع بعيد شباب الحاره لما كنا عم نتقفى هني كانوا واقفين وقت ما بيرميك بالسهم القاتل غير اصدق رفقاتك وما بيعطيك هيك نصائح غير اكبر اخواتك كلنا هون حواري شريك من اعرق المناطق وان كنت اقل من غينغز دفن اكثر من عقل ناطق الجلد هون حديد وما بيخترقونا ناب شايت سناني اقسى علي من اعمق طعناتك مبروك عليك شريك ومن قلبي حلال عالشاطف بس لا تبصم باسمك ورمك ازرق مصاطب وانا بزرع ارضي بيدي بعرف شو طعميك ممكن الهمك وتفي بكره تكون عظيمه اني نازل ماله جيب حبوب لميك ان ثبات ما بتشوفه بعيونا دي، ولو جوعان تفضل حبيت برو بيت ستك بتحشيدي من عينك للمري وبخشلك معدتك بتحب الطابع عمو معلش العب ما بدك بس برضاي عليك روح شو طهنيك ما الشباب مع صاي شباب الحارة لما كنا عم نتغافى إن كانوا وافين ورا الطاولة. I said you don't wanna fuck with شحح cause 와 cause